Belajar menulis huruf kecil R. Cara tulis huruf R. Langkah 1, lukis tiang kecil. Langkah 2, lukis ekor tupai. Lukis tiang kecil, lukis ekor tupai. Lukis tiang kecil. Lukis ekor tupai. Ar, Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Huruf -sama. ar pula, begini tulisnya. Adik lukis tiang kecil sahaja. Lukis ekor tupai, separuh sahaja